A més que els feminismes i els transfeminismes no estem coneixent la pràctica del crossdressing. El crossdressing és una presentació i una representació social del propi cos i del propi gènere en funció de l'espai i el temps. Són trajectòries vitals d'anada i tornada. És algo cíclic on no t'atures amb un gènere sinó que vas i tornes. Al matí et lleves d'home i per la tarda quan tens una estora lliure et converteixes en una dona. Dir que més enllà d'una pel·li entorn del cross és un torn l'amplitud del fet trans. S'ha de permetre eh, aquestes expressions de gènere que no són normatives, que són diferents i que per tant tota la vida han sigut condenades a, a, a, a la clandestinitat a la vergonya a l'armari